في استعداد ثم ياخذ تحيه شيخ شمر والسطر والعنجهيه وفارس الساسه ابو ميزان واميره يا بحور الشعر صب من الجزايل واشعل النيران في روس الطوايل نادرات الشعر وصفوفه هوايل امطري هاك الهماليل الغزيره يكبر اصرار المعادي وتهدم دام به عبد الرحيم اللي تقدم كل خصم له وقف ضد